Доброго дня. Сьогодні я покажу, як встановити Steam. Для цього нам потрібно Steam Install. Заходимо. Нажимаємо Next. Ставимо галочку на першому, Next і тут на російську мову. Next. Вибираємо, куди ви будете це закидувати. Install. Вибираєте папку Установлює Все, От тепер у нас з'явилось тут Steam І одразу включилось обновлення Steam Steam обновляється Чекаєте, поки він обновиться Майже встановилось. Перше обновлення пішло тепер піде ще раз обновление в тім не спочатку два рази обновитись тоді вы уже можете зайти в себе аккаунт, а бы зарегистровать еще раз так, у нас обновилось, сразу выключилось и оно зараз включится И создать новый аккаунт и игры первый раз в steam и войти в аккаунт ну как поскольку вы не имеете аккаунта, вы нажимаете создать аккаунт Придумывайте имя аккаунта и придумывайте пароль. Выбирайте, пишите свой адрес, PSTSV адрес электронной почты. Нажимаете «Далее» Потом будет писать «Создание аккаунта» Как называется ваша школа Вы пишете свою школу Потом будет писать «Создание аккаунта» Имя аккаунта Зонник 19 Пароль Владик 1.1 Вы можете сходить Потім буде все Нажмайте «Готово» Все у вас є Ви можете додавати друзів Але взагалі щоб додавати друзів Ви маєте купити ігру В стімі Находити Всі ігри І так далі Це був другий туторіал «Встановити стім» До побачення!